سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال فاند در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا از ویدیو که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین این ویدیو اچ پنجم و اگر میخواین از ما حمایت کنید میتونید از اینکه ضریپال و یا آدرس که پول اتریوم که برای شما توی پست همین ویدیو در یوتیوب و آپارات به اشتراک استفاده کنید موجها محمود سمتراس پایین تاسیس شما لیست اش از شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و همونطور که می‌دونید کلی ویدیو ما در آپارات یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه از اسای شبکه‌های اجتماعی هم شما می‌تونید از آخرین اخبار اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع بشین حتماً به کانال ما در اینستاگرام بپیوندین آدرس اون رو میتونید از وبسایت ما پیدا کنید. توی این ویدیو می‌خوام در خصوص روش کار با سایت چنجلی با هم صحبت بکنیم این سایت یه صرافی خوب و قابل اطمینان هست برای کسایی که خارج از ایران دارند خرید فروششون رو بر اساس وچر و کارت اعتباری یا کارت‌های نقدی دلاری و یورویی انجام میدن میتونه مورد استفاده قرار بگیره اگر علاقمند به موضوع خرید فروش تو بازار کریپتوکارنسی هستین حتما پیشنهاد میکنم این ویدیو رو با هم ببینید خب قبل از هر چیزی و مطابق روال گذشته ارز کنم که ما فقط جنبه آموزشی این موضوع رو داریم با شما مطرح کنیم مسئولیت خرید و فروش بر عهده شخص سرمایه گذار هست و هیچ مسئولیتی از این با بعد سمت ما نیست فقط جنبه آموزشی داره این مسئله قبل از اینکه وارد بررسی این سایت بشین من یه خواهشی از شما دارم این ویدیو همونطور که گفتم 54 هم هست و تا الان ما کلی ویدیو برای شما تهیه کردیم که اصول و چارچوب معاملگری و حتی نکات زریف و بسیار بسیار مهم محرفه ای در این خصو تو ویدیو گذاشته و براتون توضیح دادیم اگر به یک با این ویدیو مواجه شدین من پیشنهاد بکنم ادامه ویدیو رو ببینید اما حتما برگردید و این مجموعه ویدیوهایی که اینجا براتون لیست کردم رو توی کانال ما تو یوتیوب پیدا بکنید و حتما مشاهده کنید. علتش چیه؟ ببینید یه قابلیت خوبی که این یوتیوب داره اینه که امکان اینو میده که شما مجموعه دانشی و زنجیره دانشیتون رو بتونید تکمیل بکنید و من بارها بارها تو ویدیو گفتم مثلا این بالا براتون کار میکنم یا اینو برید پیدا بکنید به این دلیله که شما بتونید به مذهب مسلط بشین وگرنه خب با دیدن این ویدیو شاید مثلا نیاز از شما پاسخ داده بشه اما خیلی نکاتی هست که توی این ویدیو ما شاید از اشاره نکنیم که تو ویدیوهای گذشته مثلا دیفالت اینی که شما دیدین و مطلع هستین ازش ببینید پلی لیست ویدیوهای معامله ما رو حتما پیدا کنید ببینید یه دونه ویدیو جدا دارم در پیدا کردن بهترین قیمته معذنه خرید و فروش کریپتوکارنسی رو حتماً اون رو مشاهده کنید پلی لیست کلاهبرداری ببینید چون توی این زمینه العاده این مسئله هاد و بگ رنج بعد بهش توجه کرد و مواظب باشیم که سرمون کلاه نره و پلی لیستی که مربوط یعنی مجموعه ویدیوهایی که مربوط به خرید و فروش با صرافی خارجی هست و حتما برید مشاهده بکنید بهتون کلی اطلاعات خوب و ارزنده میده بریم سراغ سایت. خب این وبسایت چنجلی هست و من بدون فوت وقت میخوام برم سر توضیح جزئیات این وبسایت ببینید کار با این صرافی‌ها بسیار بسیار ساده است اکثرا توی گوگل پلی یا اپ استور اپلیکیشنش رو گذاشتن شما میتونید رو موبایلتون این کارو انجام بدید فارق از اینکه رو دستاپ میتونید این کارو انجام بدید یه قسمتی به نام قیمت دارن و اینکه میتونید حالا یه سری اطلاعات در خصوص اینا پیدا بکنید best ریت on در هم حالا میگم ادعاش اینه که من روش اینو برای شما تو ویدیوهای دیگه توضیح دادم حتما اونو ببینی پنج تا سی دقیقم طول میکشه این ترانزکشنتون رو انجام بشه و مثلا خیلی کار چیزی دسترسی به این سایت خیلی راحت خیلی محدودیتهای خاصی نداره و هفته هم داره بهتون ساپورت میده که شما میتونید ازش استفاده کنید و اینکه حالا کیف پولایی که مرتبط با این داره ساپورت میکنه و اکشینج هایی هم که داره کار میشه رو برای شما اینجا لیست کرده همونطوری که اسکرول کنید پایین میبینید خیلی کار با این سایت ساده است و خب ساپورت داره شما یه اف دارید و میتونید مثلا سوالای مشاوره ببینید هایت ها ایت رو میتونید ببینید میگه مثلا اینجا میتونید انتخاب بکنید بعد ایمیلتون رو بزنید و تق واللتتون این کوینی که میخواین بهتون منتقل میشه پارتنر میتونید بهش باهاش باشین تو این زمینه و سلیشنهای دیگه ای که اینجا داره, داره و یک ویجت داره و ای پی آف دیبلوپر که میتونید اگر مثلا تو این زمینه فعال حسنی نظره بهره بهرمند اینجا فقط کافیه شما بگی من میخوام مثلا چی بفرسم، اینور باز بکن لیست رو نگاه کنید اسکرول کنید که بیاین پایین میبینید کوینا ها و مختلف و اینجا برای شما لیست کرده مثلا این زمانی کاربرد داره که شما میخواد یه کوین توکنی رو که توی صرافی خیلی روند نیست میگه من مثلا BTC دارم میفرسم btTC دارم میدم و میخوام در قبالش من چی بدی مثلا بیتکش بیت به من بدی میگه که یه محاسبه میکنه یه خودتول میگی میگه یه دونه بی تی سی رو 397 سی تو خوردهای بی سی اچ میدم و حالا این میزانشو 19.83 صدام اکسچنج نا رو که بزنید به راحتی وارد این صفحه میشه خیلی چیز سادهه ببینید حالا یه نکته داره تو این براتون توضیح میدن یا آدرس والت داره آدرس والتتون اینجا آدرس والطی که BBCH رو ساپورت میکنن اینجا می یه اگری هم داره که حتما پیشنهاد میکنم اینا رو بخونید داستان KYC بسیار مهمه ها عواستتون باش و بعضی این وبسایت ها فقط به یک سری که آدم هایی تابعیت تابعت کشور خاصه دارن دارن سرویس میدن دقت کنید که تو لیست لیستا تو بلک لیست اونا یا اینکه تو لیست محدود اونا نباشید دکمه اگری رو که بزنی. خیلی راحت میاد میگه که اول بی رو بفرست و بعد در نهایت هم برای شما داره این کار رو انجام میده و خب اینجا ببینید یه floating ریک داره یه فیکس ریت داره این یه بازیه که این سایته درست کردن از این باب که میگن اگه مثلا تو بخوای چون این قیمت به لحظه داره بالا پایین میشه دیگه می‌تونید با فیکس ریت برهید خود فیکس ریت همون لحظه‌ای که بزنید تا تأیید اطلاعات اطلاعاتت بزنید یعنی خب زمان می‌بره قیمت هم داره به لحظه جابجا میشه توی کوین مارکت کپ اگر اون دیواره خرید و فروش رو رفته باشین روی ایس یا مثلا بیت این فور چارت رفته باشین دیواره خرید و فروش دیده باشین می‌بینید که قیمت داره به لحظه عوض میشه خب الان شما تا اینا رو انتخاب کردید تا بیید آدرس والتو بزنید مطمئن شید همونه یه شاید یکی دو تا دقیقه یا بیشتر طول بکشه به همین خاطر میگه می‌تونید فیکس ریتش بکنید خورده بالاتر میگیره یا اینکه نفلاتینگ بشه، پس ما به می لحظه می‌تونه اون لحظه‌ای که شما ترانسفر رو انجام دادی. چون داری یه پولی رو واریز میکنی به حساب این یعنی یه کوینی رو داری براش میفرستی میخوای اکسچنج براتون انجام بده خب مثلا به قیمت اون لحظه بین یه بازیه که این سایت رو درست کردن الی حال در نظر داشته باشین یه همچین چیزی هم در این قالب وجود داره و راحت شما دکمه وقتی این اگری رو که بزنید آدرس و این چیز رو اینجا نوشته باشین نکس استپ رو بزنید. میگه اول واریز بکن مثلا اون BTC رو و در نهایت هم به راحتی این بیسیهش رو به شما چنج میکنه و به کیپ پولتون واریز میکنه در نظر داشته باشین که حتما توی این سایت ساین اپ کنید به خاطر اینکه بحث تخفیفو داره شما یه بار معامله کنید دفعه دومم بری باش معامله کنی بهت یه دونه تخفیف میده یه افیلیت پروگرام هم دارن که میتونید برید اون شرط شرایط رو ببینید بهتون مثلا بابت یه کمیسیونی بابت مثلا اینو میده که اگه به عنوان یه بازاریاب براش کار کرده باشی که این قابلیت تو تمام شبکه بلاکچین و کریپتوکارنسی تو داستان معامله گری وجود داره خب خیلی ازش استفاده میکنن یا قابلیت خیلی تعریف شده جا افتاده ایم تو این موضوع است امیدوارم از این ویدیو لذت برده بشین ما رو لایک کنید برامون کامنت بذارین سوالاتتون رو از ازم بپرسین به تمام سوالاتتون پاسخ خواهم داد با اشتراک این ویدیو در سای شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون به ما هم کمک میکنید که شبکه دوستامون بزرگتر بشه و علاقمندان این موضوع هم اطلاعات بیشتری کسب بکنن دو تا ویدیو در خصوص این برای شما در انتهای به اشتراک میذارم اونا رو حتما ببینید اگر به موضوع معاملگری کرپتوکارنسی و هر چیزی که پیرامون اون هست علاقمند هستین حتما تو کانال ما عضو بشین اون دکمه زنگوله فشار بده تا از آخرین اخبار و که که براتون به اشتراک میذارم به لحظه و زودتر از بقیه مطلعه بشین ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار